في ناس تشتري المرتبة ما بيبقاش عندها اوزان عالية وفي نفس الوقت هو مش مهتم يجيب مرتبة تمشي مع مدير السرير فبيبقى محتار يختار ارتفاعي ان شاء الله هنقول لكم النهاردة اكتر ارتفاعين متداولين لو ما عندكش اوزان عالية بشكل كبير وما انتش مهتم بمدير السرير تختار واحد منهم بإذن الله السلام عليكم ايه الاخبار احنا كنا عملنا فيديو بنقول للناس يعني تنقي المرتبة أو تنقي ارتفاع المرتبة تبقى رقم واحد للوزن وبعد كده موديل السرير ولو الأوزان تقيلة تجيب إيه ولو الأوزان خفيفة تجيب إيه، في ناس بتيجي تقول لك لا أنا مش مهتم خالص بكل الكلام ده وعنديش أوزان تقيلة ومش مهتم إن السرير مودرن كلاسيك يا سيدي هو السرير قديم أنا عايز له بس مرتبة كويسة قول لي الارتفاع المتوسط أكتر ارتفاعين بيتاخدوا يا جماعة في المراتب ارتفاع 26 وارتفاع 29 ارتفاعات متوسطة 29 ممكن يبقى عالي سنة بس في المتوسط برضه بتستحمل اوزان برضه وظريف جدا جدا ال 26 نفس القصة لو الاوزان عالية قوي لا اطلع بقى شوية لو الاوزان متوسطة او مائلة ان هي تبقى عالية يعني عشان اديك ارقام برضه ما تتلخبطش يعني لحد ما يبقى وزن الاثنين اللي نايمين على السرير 250 كيلو ال 29 كويسة جدا لو 200 كيلو ال 26 كويسه جدا فيهم ميزه برده ثانيه كويسه جدا يفهموها بقى دي الستات اكتر وانتي بتفرشي الملايات وانتي بتفرشي المفارش بتاعت السراير هتلاقيهم مشدودين وشكلهم كويس جدا على الارتفاعين دول لان هم ارتفاعات متوسطه ملايات الاستك اكتر ملايات الاستك بتبقى تمشي على الارتفاعين دول الارتفاعات العاليه مثلا زي 33 و 35 ساعات الملايات الاستك مش بتجيبها وبالمناسبه احنا دلوقتي الحمد لله ضفنا برضو صنف الملايات الاستك القطقم والفرضاني فانتي تقدري تختاري الملاية بالطقم الكامل بتاعها اللي هو اكياس الخددية وكياس المخدة او الملاية فرضاني او كياس المخدة فرضاني او كياس الخددية فرضاني والكلام ده في كل المقاسات مقاسات صغيرة من متر ال 120 او من 150-160 لحد مترين في مترين ارتفاعين 26-29 كويسين جدا فيهم قدر كويس من الطبقات فمريحين برضو وزراف جدا ويمشوا مع اغلب موديلات السراير ومع اغلب الأوزان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي